ساقی شراب لا کے طبیعت, طبیعت اداس ہے رک رک کے ساز چھیڑ کے دل مطمئن نہیں تھم تھم کے میں پلا کہ طبیعت اداس ہے چبتی ہے کلب جام ستاروں کی روشنی چبھتی ہے کلب جام ستاروں کی روشنی اے چاند ڈوب جا کے طبیعت اداس ہے چبھتی ہے قلب کلب جام ستاروں کی روشنی اے چاند ڈوب جا جا کہ طبیعت اداس ہے مجھ سے نظر نہ پھیر کہ برہم ہے زندگی مجھ سے نظر نہ پھیر کہ برہم ہے زندگی مجھ سے نظر ملا ملا کہ طبیعت اداس ہے شاید تیرے لبوں کی چٹک سے ہو جی بحال بحال شاید تیرے لبو کی چٹک سے ہو جی بحال اے دوست کی طبیعت اداس ہے <متصفح> حسن کا فسو بھی علاج فسور ہے حسن کا فسو بھی علاج فسرد کی رخ سے نقاب اٹھا کہ طبیعت یہ ہے میں نے کبھی یہ ضد تو نہیں کی پر آج شب میں نے کبھی یہ ضد تو نہیں کی پر آج شب اے طبیعت اداس ہے شب گریز و رم کا نہیں ہے کوئی محل محل ام شب گریز و رم کا نہیں ہے کوئی محل آغوش میں در کہ طبیعت اداس ہے کیفیت سکوت سے بڑھتا ہے اور قصہ کوئی سنا کہ طبیعت اداس ہے یوں ہی درست ہوگی طبیعت تیری عدم یوں ہی درست ہوگی طبیعت تیری ادم کہ طبیعت اداس ہے توبہ تو کر چکا ہوں مگر پھر بھی اے ادم توبہ تو کر چکا ہوں مگر پھر بھی اے ادم تھوڑا سا زہر اداس ہے ساقی شراب لا کہ طبیعت اداس ہے مترب رباب اٹھا اٹھا کہ طبیعت اداس ہے